يقول الله تعالى اتبعوا من لا يسالكم اجرا الى اخر الايه، واستدل البعض بهذه الايه وغيرها بانه لا يجوز تعليم الاسلام او تعليم القران باجر. فما قول سماحتكم وما الصحيح في هذا القول؟ هذه حق الرسل، الرسل بعثهم الله بدعوه الناس الى يعني الحق والخير والهدى ولا يقول على دعوتهم اجرا من الناس. لانهم لو أخذوا اجرا اتهموا فإنهم قاموا بدعوه هذه الدعوه لاجل المال. الرسل ممنوعون بان يأخذوا اجرا وهم يعطون الناس ولا ياخذون منهم ليعلموا انهم ما جاؤوا لياخذوا مالا وانما جاؤوا للرساله والدعوه والهدايه واما ليعلموا الناس الخير علموا القران علمهم العلم فيحتاج الى ذلك فلا باس عليه ان عليهم على تعليمهم ينتضي اوقاته في ذلك فلا باس يعطى ما يعينه على تعليم الاولاد وتفتيههم وتحفيظهم لكتاب الله عند جمهور العلم والأحراجة في ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن احق ما قلت كتاب كتاب الله وجعل أخذ على كتاب الله حق ولما مر بعض الصحابة على طائفه من العرب ورئيسهم الذين فانتدلتوا حية وقد تعالوا كل شيء لم ينفعه فقالوا لو فيكم من را أرضعا ولكن نزلنا عليكم ولن تقونا ولن تضيفونا فلا نقرأ عليه الا بحجر فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم يغرقون هذا اللبيق فان شفاه الله يعطونه القطيع فقام اليه احد الصحابه وقرا عليه فاتحه الكتاب قرا عليه واتكل عليه ف فاطلقه الله وعافاه فاعطوهم القطيع من الغنم فقالوا لا ناكله ولا نتصرف حتى ناتي المدينه ونسال النبي عليه الصلاه والسلام فلما قدموا فيها سالوا النبي فقال لحرج انها حقا ما حدث من كتاب الله والمقصود ان هذا للعلاج او للتعليم لا